ya doa anayokwenda wafinal inawaliko Uvivhao hopi wimbi pale anapotafuta na wala haumpingi akisema natoka mvuvi taugupi wimbi pale anapotafuta na wala haumpingi akisema natoka lengo aje wengi samaki alo mata siku hurudishi shilingi hata moja hajapata kazi Dada Amina sikia haya ninayotongoa Saidi amekuoa moyo wake umepoa Dada Amina sikia haya ninayotongoa Saidi amekuoa moyo wake umepoa lengo ende kutulia nyumba ule mengi tunatarajia mazuri ya Amina Ali.